اور جب وسائل ہوں اور تو ماں باپ نہ ہوں لیکن پھر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن بچوں کو والدین نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پالا اتنا بڑا کیا وہی بچے ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں مال و دولت کے لیے جائیداد کے لیے پیسوں کے لیے بٹوارا ہونے لگ جائے تھوڑا سا معاملہ ادھر ادھر ہو جائے حضرت جی بندوقیں نکل آتی ہیں ماں باپ کے ساتھ یہ کام اور بچہ ہر دوسرے بچے کی زبان پہ یہی لفظ ہوتا ہے کہ ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا اور بڑی بے ادبی کے ساتھ بڑے گستاخانہ اور بڑے تلخ لہجے میں بچے جو ہے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں یار یہ کم ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کر دیا کہ آج ہم باشعور ہیں انہوں نے ہمارا خیال رکھا سردی گرمی میں ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھا اگر وہ ہمارا خیال نہ کرتے اگر وہ ہماری پرورش نہ کرتے تو کہیں ہم مر جاتے پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے ہم گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوتے آج ہم کوڑا اٹھا رہے ہوتے آج ہم کسی ہوٹل پہ برتن دھو ہو رہے ہوتے